Село Матіясове знаходиться в 13 кілометрах від райцентру. На початку повномасштабної війни тут ускладнилась робота магазину. В селі проживають здебільшого пенсіонери та багатодітні родини. Тож, аби допомогти людям, Миколаївський благодійний фонд передав гуманітарну допомогу. Ми вирішили допомогти цьому селу Матіясово і передаємо зараз на це село 68 пайков, щоб люди могли якось продержатися в важке время. Жителі Матіясового кілька разів вже отримували гуманітарку. Цього разу посприяла доставці волонтерка Тетяна, яка зараз живе в Польщі та не забуває малу батьківщину. У кожній корупції знаходиться найнеобхідніше – олія, борошно, макарони та консерви. Сподіваюся, що людям стане в нагоді ця допомога. Наше село знаходиться далековато. Можна сказати, степу і від траси, і від Миколаєва. І ми в прифронтовій зоні. Нам тяжко доставки продуктів. Гарний має. Так що велике дякую за кожну допомогу. В Миколаєві благодійний фонд видає гуманітарну допомогу за попереднім записом. У кожному районі мають волонтери, який складає списки, і потім, аби не створювати черг, видає продовольчі пайки, корма для домашніх тварин, одяг. Також допомагають військовим та лікарням. Юлія Єрмушова, Суспільне, Новини, Миколаївщина.